as yeah. my you know what you one, baby i want you Macam aku punya nadi you get money? Reflex and stop cam dengar bawa rari Boom vroom Kucili dari vroom room. room. Spets that shit dengar bunyi boom boom Yang mana kurang jelas boleh cuba zoom zoom Lepaskan semua peluru kulak BOOM BOOM BOOM Hey girl jika metal That bitch bukan aku punya level Pasan F gold, dress up masih cheap jeans. Tak laya muka muka baca T-strings Make Spino tapi gaya like a Mexican So much out of yanko boo, I'd like run eyes on my wrist, I can ask him all You need to ask him all I'm a do that thing Yang berlagak harapan kamu tak penting Aku tengah chill dengan geng-geng We do weng-weng Telekroni dengan kami kalau cuma blek <tuk> Jangan sosok sok sempang paling kencang Bila dengan perempuan jadi ayu. Bukan temperang tanya dorang Siapa punya performance paling bagus Hey girl Jangan pernah jadi bad bitch Aku masih perlumu Hey girl Jangan <tuk> I'm gonna have fun have But they're gonna have some they Just have like you're married Everything you wanna, everything you wanna, yeah.